السلام عليكم أصدقائي الأعزاء التحيه طيبة ورمضان كريم للجميع اليوم نلتقي في حوار مفتوح حول موضوع هل هنالك حدود للإسلام وهل هنالك إمكانية لتعريف الإسلام تعريف حاسم ودقيق الحوار راح يكون من عدة محاور ويتكفل بمحورين من هذه المحاور الصديق محمد صالح وايضا ساتكفل بمحور اخر حول مستقبل الاسلام وهل ان هناك مستقبل الاسلام؟ الصديق محمد صالح يتحدث عن عن قضيه حدود الاسلام، هل ان هذه الحدود هنالك هذه لها علاقه بال هل هي هل هي حدود حقيقيه؟ وهل ام انها حدود وهميه؟ وهل هناك إمكانية لتعريف الإسلام تعريف دقيق وهل هناك علاقة للإسلام بالإيمان هذه أسئلة كثيرة جدا ميزة هذا الحوار يكون حوار مفتوح وجاد ولا يتناول أو يخشى التعرض للمقدسات إنما يحاول أن يقرأ المشهد الإسلامي أو المشهد المسلمين عبر التاريخ بطريقه نقديه عقلانيه علميه بغض النظر عن كون هذه الطريقه هي لها علاقه بالمقدسات او بالمحرمات لا الموضوع مفتوح وراح يكون النقاش لا لا ينطلق من وجهه نظر ايمانيه مقتنعه بالرساله الدينيه الاسلاميه، لكن بغض النظر عن موقفنا احنا المشتركين سواء كنا مؤمنين او غير مؤمنين الموضوع لا يتعلق بنا انما يتعلق بمشاهده ما يحدث بطريقه موضوعيه بغض النظر عن ارائنا او معتقداتنا الشخصيه، الان نرحب بالصديق محمد صالح واهلا وسهلا شكرا استاذ منصور وشكرا للاستضافه وتحيه طيبه للاخوه والاخوات المستمعين والمشاهدين. اهلا اهلا بك انا بالعكس هذه قناتي هي جديده ونحاول احنا نحاول ان نقدم وجهه نظر جديده مختلفه عن السائق قدر المستطاع إن نحاول ان نقدم مشهد صوره لمشهد يحاول ان يحلل ويفكك مشاكل التي تمر بمجتمعاتنا ويقدم اجوبه ورؤى ومنظور جديد لهذه المشاكل بطريقه جديده مختلفه عما سبق. اهلا وسهلا و ممكن نتعرف على الموضوع اللي راح اتحدث عنه وتفاصيله والان الملعب لك بالكامل. شكرا جزيلا استاذ منصور وشكرا للاخوه والاخوات واتمنى انه الحوار يكون على المستوى المطلوب طبعا اخترت هذا الموضوع لاني اشوف انه موضوع التعريفات في غايه الاهميه عندما نتكلم عن اي موضوع نحن نحتاج ان نعرف ايش هو هذا الموضوع بما ان الكلام الحديث عن الاسلام فمن باب اولى ان نعرف ايش هو ضابط لهذا الكذب لهي الكلمه لهذا ايش هو التعريف تبعه بماذا يكون الانسان مسلم بماذا لا يكون مسلم طبعا كعاده المشايخ والعلماء مثل ما تعرفون ليس لاني منهم طبعا انا لست عالم ولا شيخ ولا شيخ ولكن الفكره انه هم دائما طبعا يتكلمون لما يقدمون التعريفات او المصطلحات او أو الكلمات الشرعية أو المصطلحات الدينية دائما يقدمون طبعا تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي أو تعريف شرعي والتعريف اللغوي للإسلام هو يعني مثل ما دائما نقرأ أنه هو بمعنى الاستسلام والإنقياد وهذا جيد احنا ما لنا يعني كثير آه آه تعريفات <تصفيق> بالتعريفات اللغوية وإنما المشكلة في التعريف الاصطلاحي يعني الآن يعني ايش هو التعريف الاصطلاحي للإسلام قالوا أن الإسلام هو الانقياد بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والاستسلام له هذه تعريفات مبهمه يعني ما ما تعمل اي شيء حقيقه لان الاشكاليه ان جميع الفرق الاسلاميه يعني من مثل ما نقول دائما يعني من, من اقصى التشيع الى اقصى النواصب ومن اقصى المجسمه الى اقصى المعطله ومن اقصى يعني فا هؤلاء كلهم اختلفوا عن تعريف الاسلام، انت بمعنى يعني ماذا يعني ليش يعني اختلفوا؟ اختلفوا في انه انت اذا ارتكبت مجموعه افعال او لم تاتي بمجموعه من الافعال هل ستكون مسلم ام لا تكون مسلم؟ وعلى هذا الاساس اتت المصيبه الكبرى في انك انت اذا لم تكن مسلم فانت ماذا؟ يا يعني اما انك كافر اصلي بمعنى انك لا عهد ولا ذمه او المشكله اكبر انك مرتد اذا انت كنت مرتد المشي... المشكله اكبر يعني <تصفيق> لا يل... يل... انا عندي مشكله يعني انت متخصص اكثر بالتفاصيل انا عندي انظر الموضوع من الخارج نعم القضيه وين انه هنالك قناعه عندما تنظر لهذا المشهد تشعر بان هؤلاء الذين يتحدثون ما هو التعريف الصحيح للاسلام ما هو ال ما هو من هو مسلم ومن هو غير مسلم هل هناك تعريفات كل واحد عنده وجهه نظر هؤلاء جميعا يتحركون ضمن افق يعتقد او يؤمن مو قضيه بقضيه الاسلام يؤمن بانه هنالك جواب واحد حاسم ونهائي هذه هنا مربط الفرس كما يقال هنا لب المشكله انه انت تعتقد انه انه هنالك حل او جواب على هذا السؤال الكبير وان هنا عليك ما كل ما عليك هو فقط ان تبحث لتجد الجواب الصحيح لدى الفرقه الفلانيه او الجماعه الفلانيين او ان تبتكر جوابك الخاص وهذا هو سبب خراب مجتمعاتنا وظهور حركات لا اول لها ولا اخر عبر التاريخ والكل يعتقد بانه هو وجد الجواب الصحيح. هذه الكارثه العظمى لكن حتى هذا موضوع اخر ممكن انت... هو, هو... له الو... الو... ارتباط وثيق لانه انت عندما تريد ان تقول ان هذا دين من عند الله واسمه الاسلام فأنت مضطر انك تعمل تعريف واضح حلو ايش شوى... هو الله شو يريد الله يريد 1 2 3 اذا اذا ما عملت 1 2 3 فانت خارج هذه الدائره فأنت... وكيف فأنت... تعرضه على إن كيف كيف ممكن ان تقول انه هو... الله ماذا يريد اه واحد اثنين ثلاثة هي هي هي العملية باكثر اذا آمنت بأن الله يريد وانه انزل كتاب وما فرطنا في الكتاب من شيء فأنت اوتوماتيكيا راح تفكر بنفس العقلية ما هي لك مصر. هاي. هو هي هو هنا هو الفكرة مخرج. واحد يخرج من هذا الإطار الضيق الذي الذي يختصر الأمور ويختزلها إلى درجة شديدة الضيق وشديدة التخصص أنه لابد أنه أنت هنالك غابة هائلة عليك أن تجد الطريق الصحيح هاي لعبة دمرت تاريخنا ودمرت مجتمعاتنا ودمرت شعوبنا وليس و... الآن يعني دمرت التاريخ الإسلامي من مثل ما يقال من القرن الأول يعني من أول خمسين سنة مثلا الخوارج ما خرجوا يعني الخوارج لما طلعوا قالوا هذه الأمور أنت إذا ارتكبتها خرجت من الإسلام قال كيف خرجت من الإسلام ما قالوا هذا الكلام لناس مثلي ومثلك طبعا قالوا هذا الكلام لعلي بن يعني. والمفروض هو وهؤلاء الخوارج يعني مثل ما وصفوا يعني تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى يعني مش ناس سلطويين وناس وراء كذا في ناس عندهم تصورات دين. أنت إذا ما عملت هذه التصورات فأنت خلاص ما ما يشفع لك انك صهر الرسول انك ابن عمه انك ما ادري كذا انك خليفه ما ينفع هذا الكلام ال... هو... هو انا اقول شنو اقول انه علينا ان نخرج من هذه الحدود التي التي وضعت للاسلام واعتبرت بانه هنالك اسلام صحيح وكل يعني اسلام غير صحيح وكما... وهذا الحدود مش يعني مزينه استاذ منصور نعم. يعني هذا الحدود يعني الآن هذا هو المبحث يتوهم الإنسان أو قد يتصور أن هناك تعريفات واضحة ومنظمة ومدقيقة هذا كلام مش موجود يعني أنت بماذا تستطيع أن تقول هذا هو الإسلام بماذا لا يوجد عندك نص لا من القرآن ولا من الحديث ولا من كبار الصحابة هو هاي المشكلة، المشكلة انه هم احنا عندما نتحدث مع كثير من المؤمنين يتحدث لك بعمومية شديدة جدا ويقول لك انه علينا فقط ان نبحث وانتهى الموضوع، هنا احنا احنا وين ليش نقدم صورة جديدة للمشهد؟ نقول هذه الطريقة بالتفكير منطلقات التفكير بهذا الموضوع منطلقات خاطئة وغير صحيحة ويجب الانتباه والحذر من التوغل في قضية هي بالنتيجة ما راح تأدي راح تدخل في متاهة ولا تصل إلى نتيجة الحل البسيط إنه كل واحد عنده وجهة نظره وإنه هاي قضية مفتوحة وله علاقة بالأدب والبلاغة واللغة وامكانات اللغة والقراءة والناس يعني هذا مجال مفتوح وعلينا أن نتقبل فكرة وجود آراء متعددة لنص واحد أو يعني لتا... لحدث واحد لفكره واحده لقضيه واحده ومع تقبل الافكار الاخرى. هو عمليا باهم... باهم... يعني وعملياً... باهم... باهم... هو عمليا ولكن هم ما كانوا يتقبلون بعض يعني عمليا الناس اصلا اختلفت يعني الناس ما ما قبلت انا ما قبلت برايك بتعريفك وانت ما قبلت بتعريفي وزيد ما قبل بتعريفنا إحنا الثلاثه إحنا الاثنين وعمر ما قبل بتعريفنا نحن الثلاثه يعني وعملياً لا الشيعه قبلت بتعريف السنه، ولا السنه قبلت بتعريف الشيعه، ولا المعتزله بتعريف الاشاعره، ولا الاشاعره بتعريف المعتزله، ولا الخوارج بتعريف الصحابه، ولا الصحابه بتعريف الخوارج، ولا يعني ما حدا قبل بتعريف اي احد، الان انت كونك تاتي وتقول والله الاسلام هو واحد اثنين ثلاثه هذا الكلام يعني حتى لما تكلموا مثلا انا يعني لاني شويه دارس في هذا المجال لما تكلموا في في في المصطلحات العلميه العلميه الشرعيه يعني اقصد العلوم الدينيه مثل مثل الاركان قالوا الركن هو انه لا لا يتم وجود الشيء الا بوجوده ولا ولا يستلزم من وجوده وجود الشيء قلنا جيد اذا اركان الاسلام كم هو قالوا خمس قلنا جيد اذا الانسان ما صام هل يعتبر كافر؟ لا اعرف انا احدا من الفقهاء ما عدا الخوارج قالوا ان الاسلام اذا ما الانسان اذا ما صام يعتبر خارج من الاسلام طب كيف هذا الكلام قال لا الا اذا انكر بقلبه ما هو أنت اذا ادخلت انكر بقلبه هناك اعمال اخرى انت اذا انكرت الجهاد اذا انكرت حرمه الخمر اذا انكرت الزنا انكرت كل هاي الاعمال اذا الموضوع له علاقه بالقلب له نفس الحكم فما ما عاد هناك قيمة لأنك تقول لي أركان الإسلام خمسة هذه الأمور كلها راح تتحول إلى أركان الإسلام وإذا قلت نعم سيخرج من الإسلام أقول من قال هذا يعني مين قال هذا الكلام يعني أنت اللي وحدك تغرد مش خارج السبب خارج التاريخ والجغرافيا يعني مش موجود أظهر. ما في حدا قبلك 1400 سنة ما حدا فهم الإسلام إلا أنت يعني هذا كلام صحيح فهذا التعريف هذا التقييد هو مش موجود هذا أنك تقول أنا هذا هو الإسلام مش موجود إذن الإشكالية وين؟ الإشكالية أنك عندك تصور عن دين تظن أنك أنت ضابط حدوده، ضابط أركانه، ضابط إشكالياته، عندك بعض النصوص أنت حقيقة أن هذه الأمور ما ما ليست صحيحة. وهي هاي صحيح؟ المشكلة نعم هاي المشكلة صديقي بأنه إحنا هي هنا كلهم هؤلاء عندهم تعريفهم ويعتقدون أنه لو وجدوا التعريف الصحيح أو تلقفوا الفوله الفوله بالمصري يقولون لقى في الفوله مال الموضوع انه هذا انا وجدتها يعني فهي هنا المشكله المشكله احنا ننظر بهذا بهذه الطريقه مو صحيح لانه الان العصر يختلف عن العصر القديم انا افكر كما اقول لك من الخارج واضاو اشوف المشهد مو طبيعي لانه انت تشوف ان المجتمعات القديمه مجتمعات ما تعرف شيء اسمه انسان او انسانيه المفاهيم الحديثه مثل الحريه والمواطنه والحقوق الانسان وحقوق المراه وحتى حقوق الحيوان هذا المنطق ما كان موجود ذاك الزمان وكان ينظرون الى ليش ما يعتقدون انه هنالك حقيقه واحده يجب البحث عنها لان هم يعتقدون بان هم كتله واحده عليهم كل ما على كل كل ما علي عليهم ان يجدوا جماعه وينتظموا ضمن جماعه محدده او امة كما تسمى بالعربي او مله. هذه المله او الجماعه تجتمع معا حول قضيه واحده وتقول هذه هي قضيه والحقيقه الاساسيه مالتنا وانتهى الموضوع. لم يكن هنالك احد يفكر بان هنالك امكانيات امكانيه لان يكون هناك حل فردي او مجاميع انسان إلى قناعاته واراءه الشخصيه، لا ما موجود هذا الشيء، هاي رفاهيه معاصره لنا فقط، ما كانت موجوده ذلك الزمن. لهذا السبب المشكله وين؟ الذي ناتي الان ونفكر بمنطق القدماء ليس بمنط بمعتقداتهم ومذاهبهم وافكارهم و فرقهم الدينيه او غير الدينيه او يعني فرقهم الدينيه او العشائريه او القبليه. ناتي نفكر بطريقتهم هنا المصيبه. المصيبه ما هي حدود الاسلام؟ الاسلام ما له حدود بصراحه لانه هو هو يعني هو شيء فكره فكره ولا توجد فكره لها حدود. هنا المصيبه ولا بعد ذلك كلمه الحدود ايضا بها مشكله اخرى. وأنا دائما دائما أقول للأخوة اللي يناقشوا بقول أنت يعني أنت عندك أكثر من مليار ونصف مليار مسلم أنت حقيقة أنت عندك مليار وأكثر من مليار ونصف مليار إسلام يعني أنت ما ما تستطيع أنت وتقول هذا هو الإسلام غيرك ما بيشوف هذا هو الإسلام إذا وين هو الآن الإسلام مش مجسد مش محكمة حتى ما عنده مرجعية يعني الآن مثلا لو إحنا مثلا لو قلنا احنا كاثوليك ورجعنا للبابا تبع الفاتيكان ويحسم الموضوع لنا تمام؟ نعم اه انحلت الاشكاليه ولكن احنا الان حتى ما عندنا هذا يعني الان ما الان انا لما اريد اه يعني اللي ينزنق شويه يعني اللي اللي مثلا تحصر شويه تحط الزاويه شويه يقول لا انت هم رجال ونحن رجال. وإذا الموضوع انقلب قال لا أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون طب إحنا سألنا أهل الذكر شفناهم مختلفين ورحنا للكتاب والسنة شفناهم ما ينطقون ورجعنا لكم وشفنا لكم أنه أنتم مختلفين طب الحل شلون؟ ما يكون حل آه. هذه الأمور كلها أمور مبهمة ما ما تستطيع يعني الآن تاتي وتقول لي مثلا داخل المذهب المدرسة الواحدة مثلا الآن أنا أحصر لك الليلة كلها ما نشوف الس... ال... ال... كان هناك مدرسه مثلا اسمها مدرسه اهل الحديث وهذا الذي عليه الغالبيه الساحقه من السلفين. مدرسه اهل الحديث هذا اللي انبثق منه وتفرع منه ابن تيميه والتيار اللي وانت نازل نعم. وبعدين وصل لمحمد بن عبد الوهاب تمام؟ محمد بن عبد الوهاب هذا اللي بيسموه المدرسه الوهابيه والجماعه الوهابيه، هل تعرف ابن حمدلو استمر كيف؟ ابن حمد بدا بها واستمر هو ابن ابن حنبل ما كان يتطرق كثير لمواضيع التكفير، انا يعني قريت رسائل رسائله وكتبه وكذا. لا، مدرسه اهل الحديث اقصد. أي أي, اي اي اكيد مدرسه اهل الحديث وكان قيوجد قبل حتى احمد بن حنبل، ولكن احمد بن حنبل بسبب موضوع خلق القران وكذا صار عنده إيه. سهاره كبيره. هو له هو يمكن يعني اكثر الناس حتى يعني من الناس اللي اللي يمكن الناس ما بتعرفهم يعني وله دور اكثر من احمد بن حنبل هو يحيى بن معين، لانه يحيى بن معين ولكن يحيى بن معين سقط يعني خاف قال بموضوع المهم الفكره انه المدرسه الوهابيه محمد بن عبد الوهاب اقوال محمد بن عبد الوهاب في تكفير خصوصا اللي هو انتفاء الاسلام او وجود الاسلام يختلف عن عن اقوال اولاده واحفاده وعلى وعلى يعني على على, على وجه التعيين هذا سليمان و وحسن بن عبد الرحمن هؤلاء يعني وحتى يعني ااا آه آه آه شو كان اسمه السحمان هذا وحتى لما يجب من بعدهم هذول ابن عتيق وهؤلاء الى ان وصل محمد بن ابراهيم على آه الشيخ هؤلاء. هؤلاء اقوالهم في التكفير يختلف عن اقوال محمد بن عبد الوهاب، محمد عبد الوهاب ما كان يقول فيها. يعني يعتبر احمد عبد الوهاب كان يعتبر نسخه لسه آه سهله يعني نسخه اكثر قدره على التحاور وعلى من من من اولاده ومن احفاده. فاذا هؤلاء مدرسه واحده، عائله واحده، هؤلاء يعني كلهم مجمعون على امامه محمد بن عبد الوهاب، يسمونه شيخ الاسلام، يسمونه مجدد. انت وصل بك الخلاف في التعريف الى هذه الدرجه، وهذا الكلام طبعا كله مكتوب في الدرر السنيه اللي هذا جمعه هذا القاسم هذا. وهو يعني 16 مجلد تقريباً يعني إذا تقرأ تفهم هذا الكلام كله إذا أنت ما عندك الآن أعطيك مثال أكثر من هذا الآن الناس طبعا تقول سلفيين سلفيين ممتاز جداً من هم السلفيين الآن هل تعلم أن ما أقول لك دائرة السلفيين فقط اللي اختلفوا بهذا أقول لك دا يعني دائرة داخل الدائرة الجهادية نفسها اللي اللي انبثقت من السلفية أفضل اختلفوا في مساله التكفير يعني القاعده اختلفت عن البغدادي الـ الـ عن عن بلادنا عن عرفت شلون هي يعني... هاي المصيبه هاي عندك ضابط ليش هذا اختلاف سببه شنو سببه سهل جدا انت عندك نص مش مفسر مش واضح يعني الان مثلا السماء هو السماء الارض هو الارض مش الاسلام هو شنو ما عندك سم... أنا قال الصلاه وصوم وكذا ولكن مش وهذا فقط الاسلام في امور ثانيه في عندك نصوص ثانيه تضيعك في في الحوار في في الفهم في البحث ما ما يحسب لك القضيه فتضطر انت شو تعمل تضطر انك تبحث من نفسك تضيف من نفسك وعلى مدار 1500 سنه هذا اللي عمله العلماء انهم اضافوا جابوا نصوص قالوا هذا كيف نضبطها لازم نعمل لها قالوا كذا هذا اجتهاد يلا عملنا هذا التعريف لهذا جميع العلوم الاسلاميه هذا اللي يسموه اصول الفقه وكل هذا الكامل. كلها انعملت بهذه الطريقه وكل هاي القواعد وكل هاي الاصول قصدك ايه كلها مسائل اجتهاديه استقرائيه يعني انت عندك نصوص ما تستطيع ما تحسم لك المساله تجمع عشرين نص من هنا وهناك تعمل منها قاعده واحد ثاني يجي غيرك يقول هذه النصوص ما انا ما ما, ما اسلم بهذا يجمع لك عشرين نص ثاني يعمل لها قاعده ثانيه مخالفه للقاعده تبع. وهذا الكلام مش محصور داخل المدارس المختلفه عن بعضه وانما حتى داخل المدرسه الواحده فاذا نحن نواجه يعني اسلام كبير جدا بدون تعريف ولكن الاشكاليه مو انه بدون تعريف الاشكاليه انت لما تاتي وتظن مثل ما حضرتك تفضلت فيه في البدايه انك تأتي وتقول انه هذا الكلام له تعريف انت اذا قلت له تعريف انت ما تستطيع ترجع خطوه لورا ليش إذا أنت قلت الإسلام واحد إثنين ثلاثة أربعة كذا، طب أنا إذا ما أتى بواحد إثنين ثلاثة أربعة، جا سوي؟ راح تضطر إنك تكفرني وإذا كفرتني يعني شو شرحه؟ إيه وياها هاي مشكلة. إنت من سبب مشكلة خلاص. آه والشيعة راح يكفرني نرى راح... أن الشيعة راح يكفر وبعض السنة راح يكفر وبعض السلفي راح يكفر بعض وهذا اللي حاصل. وهذا السبب أنا أقول ليش أقول وين المشكلة؟ المشكلة بأنه ذاك الزمن. كان هاي قضية مهمة جدا لكيفية قيادة الناس وقيادة المجاميع البشرية في ذاك الزمان. فكان من المهم أن يحددون مذهب. هو مذهب ما من من من أين أتت الكلمة؟ من الذهاب في طريق محدد يعني. طيب. طريقة شيء حالب معين في استقراؤه إيه في فيقول لك احنا احنا اشبه بركاب سفينه في في في عالم الدنيا او العالم شلون يسمونها الارضين والسماوات يعني ما عالم الارض او في, في في الحياه الدنيا فعلينا أن نجد طريقنا فقط وهنالك إله وعلينا أن نجد طريقنا فكل واحد يقول هو هذا الطريق الان هاي المساله ما عادت مهمه كانت مهمه لان الناس كانت بحاجه لان يقتن يعتنقون قضيه واحده وي يت... يتم... او يخلقون رابطه اجتماعيه او جماعيه فيما بينهم يسمونها جماعه او يسمونها الكنيسه بال... بال... المسيحيين او الكنيس يعني اللي احتجوا ضمن جماعه من المؤمنين هذه الجماعه كانت ضروريه لانه ما ممكن تعيش ذلك الزمن اذا ما كنت انت متحالف مع مجموعه من البشر تحت تحت افق ايديولوجي او عقائدي او ديني يحفظك ويصونك ويخلي يخلق ترابط بينك وبين الاخرين. الان هاي المساله انتفت يعني انت الان هي مصيبتنا هاي كانت المشكله اوكي بيناتهم لكن الان ما جاي جاي نحاول نرجع نبقى يعني هو شنو الدين الاسلام هو عباره عن شيء ارقى من القبيله يعني درسته لا اكثر ولا اقل والان يردون يسوون هاي المليار ونص على قولتك يحولوهم الى قبيله واحده على الجميع يتبع يعني يتبع و... ال... الامام مالتهم او ولي الامر وبالحقيقه لا اكو لي امر لا هو اصلا ما ما حد يعرف شنو الامر يعني حتى يصير عنده ولي امر يعني تفهم <تصفيق> نعم و... وكلامك صحيح اكيد و النظرة القبلية هي أساساً هي اللي كونت المجامع الإسلامية لأن القبائل لما كان رأس القبيلة يأتي وأساساً لما الحروب كانت تصير بين المسلمين في كثير من الأوقات كان هذه القبائل أصلاً هي اللي بتعمل هذه الحروب ثم تؤدلج أو يعطى طابع شرعي وهناك علماء ومشايخ يعملون بهذا المجال الإشكالية وين الآن؟ الإشكالية إحنا الآن لما نأتي ونتكلم عن التعريف الإسلامي عن كذا الكلام طيب من الذي له الحق انه يفسر الاسلام؟ انا هذه اشكاليه ثانيه، احنا الان مثلا دائما اقول للاخوه اقول طيب احنا الان هذا القران عندك يقول لك ماذا؟ يقول لك اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، واولي الامر هنا بالاتفاق انهم العلماء والامراء. تمام؟ طيب قال واولي الامر منكم، فان تنازعتم في شيء يردوا الى الله والرسول طيب ما في الله وما في الرسول اعمل كيف يردوا لله قال لا تردوا الى الكتاب والسنه جميل جدا هذا اللي انا تنازعت معاه هو اصلا يتكلم بالكتاب والسنه وانا مو متنازع مع واحد يهودي يعني انا متنازع اصلا مع وللامر من العلماء هذا يقول فان تنازعتم في شيء والشيء هنا نكره يعني اي حاجه فردوا الى الله والرسول جميل جدا، أريد أنا أريد أرد إلى الله والرسول، طيب مين اللي راح يحسم الموضوع؟ مين هو القاضي في هاي الليلة اللي اللي راح يلزمني ويلزمك أنت بما قال الله والرسول، ما في هذا لا <تصفيق> هي المشكلة، المشكلة يعني ما أعرف يعني ما أعرف شلون تنحل، يدخلون ما له لح هو هو هو وأكو حل يعني إذا الناس أرادت ولكن قديما كانت هذه الإشكالية محلولة، ليش؟ لأنه كان في في خليفه الخليفه يعين قضاه. هذول القضاه كانوا مثلا انت عندك اشكاليه تروح تتنازع عند واحد اثنين ثلاثه، هذا في ماذا في الامور العاديه بالحياه. بعدين صارت في اشكاليات كبرى، صارت في اشكاليات فكريه. اشكاليات فكريه بمعنى انه انا اتي اقول الله فوق العرش او مش فوق العرش. الله عنده يد او ما له يد. انه انا اقول أسترك الصلاه كفر مش ترك الصلاه أمور جدرية فلسفية نظرية مش... قال طيب هذا كيف يحسن الآن الحلاج قالوا قالوا نجيبه طب قالوا فيك الخصاب وأنت الخصب والحكم <g minor editing> قالوا الآن جاء الحلاج قالوا قطعوه أصلبوه جميل جدا ما هو هذا اللي عملوا على الحلاج بعدين سووه بأهل السنة كمان يعني سووا حتى بمدرسة أهل الحديث مثلا في زمن حفيد هارون, الرش... هارون الرشيد كان في خليفة اسمه الواثق هذا الواثق اجا ابوه كان المعتصم هذا ومعتصمه اكيد سمعت عنه هذا آه المعتصم اخو المأمون المأمون هو الذي اتى بموضوع خلق القرآن وهذه الليلة نعم فمات المأمون وصل المعتصم والمعتصم اصلا واحد ما كان لا يفهم بالمذاهب ولا الدين ولا الجدال ولا كذا واحد عسكري بحت كذا ف المعتصم وموضوع خلق القران ساري جاء ابنه، ابنه كان متعصب لهذا المذهب. هذا مذهب منه مذهب اللي اللي كان يقول بخلق القران بغض النظر عن الصواب والخطا. قال قال لك شو عمل هذا الواثق؟ قال اجى واحد جاب واحد من هذول من اهل السنه من الذين كانوا عارضوه خرجوا عليه وكذا. واحد كان اسمه احمد بن نصر الخزاعي. هذا رجال يعني كمان من أهل الحديث. فخلق القرآن كذا قالوا ولا هو هو. ااا آه فقتلوا ذبحوا وعلقوا رأسه مع رأس واحد ثاني اسمه بابك الخرمي. من هذا بابك الخرمي هذا اللي كان ب بتقريبا بمناطق. يعني داغستان او مناطق كذا اذربيجان هذه المناطق تقريبا كان عامل مجموعه وخارج على الخلافه 20 سنه مدوخ الخلافه لان ما مسكوه وهذا كان على اساس كانوا يتهموه بانه من الاباحيه ومن الكذا حتى يقال انه لما قتل يعني يعني كان شجاع جدا ما كان يهاب الموت المهم حطوا راس هذا احمد بن نصر الخوزاي عند راس هذا عند هذا راس واحد يعني لا يؤمن بالله ولا بالرسول ولا بكذا وكانوا كتبوا عليه هذا رأس الكافر أحمد بن نصر الخزاعي فأنت <تصفيق> <تصفيق> المشكلة كيف هذا اللي عملته بالحلاج وقلت أنه هذا كافر هذا الخليفة ثاني إجا غير الموضوع صار يعمله فيه وبعدين خليفة ثالث إجا بعد هذا أخو هذا الواثق إجا وعمل نفس الشيء ما قتل طبعا ولكن أرجع هيبة أهل الحديث وكذا لهم ونبذ طريقة المعتزين <تصفيق> اتوقع مين اللي راح يحسم هذا الكلام يعني انت الان كيف راح تحسم الان مين اللي راح يفسر قال الله وقال الرسول يحسم هذه المشاكل الجدليه مع ما... هذا الكلام متى هذا الكلام في القرن الثالث الهجري يعني في ال200 وشويه عرفت كيف يعني قبل 300 قبل ما نوصل ل300 هجري بعد 1400 سنه ما في لا سلطه سياسيه لا مرجعيه سياسيه ولا مرجعيه فقهيه ولا مرجعيه اي حاجه تاتي انت وتريد ان تلزم شخص عايش باندونيسيا او باسبانيا او باوروبا او بالسويد او بالامريكا او بـ بـ بالروسيا تقول لا هذا هو الذي قاله العلماء وتاتي ويا وت... ريت لو حتى تعرف انت شو بتقول يعني الان انا لو انا طبعا كثير من الاوقات أستفز بعض الاخوه والاخوات والكل. طيب انت الان تقول هذا القران هل انت عندك اثبات انه هذا القران الذي بين ايدينا هو القران الذي الذي قراه محمد النبي محمد لا ما تستطيع قال لا اجب التواتر ولا وين هذا التواتر قالوا روح بيجي اقرا بالكتب قلت انا قرات بالكتب ما موجود كيف راح تثبت قال لا انت تجادل انت ما في ما هذا الكلام مش موجود كيف انت تستطيع ان تاتي وتثبت كل هذا الكلام ثم في النهايه تاتي لي بنص واحد تجعل فهمك انت هو هو الزام لي والان هنا استاذ منصور اسمح لي ان انتقل لنقطه ثانيه وهو مهم جدا وهو ان احنا عرفنا انه كثير من الناس المسلمين يفكرون بهاي الطريقه يعني وهذا هو نظرتهم وتصورهم انه هذا هو الدين اذا هو هكذا ولكن في اشكاليه ثانيه الاشكاليه الثانيه عندما انا اتي كباحث انت كتاتي كباحث ككاتب كمفكر أنا كمطلع قارئ بسيط آتي واريد أن أفهم الإسلام، أنا الآن نعم. فهمته على على طريقتي. نعم. طيب، هل أنا أستطيع أن آتي وأقول بما أنه أنا فهمت أن الإسلام هيك، فأنت بالضرورة تؤمن بهذا الإسلام الذي أنا فهمته؟ مثل نعم. ما كثير من ال من التيارات التي مثلاً. وهنا المشكلة, المشكلة نفس لنفس النقطة هي. نفس النقطة. نفس النقطة. نفس النقطة. نفس النقطة. نفس النقطة. هي نفس التطرف في الفكره هي نفس ال أيه هو هاي لانه اكو ايمان بانه هنالك طريق صحيح هي هاي المشكله هو اي هو اكو أب... يقول لك لا أح... انت انت لست مسلم هو على فكره التكفير احيانا ي... ي... يمارسه الملحد اكثر من المسلم طبعا لاوي <تصفيق> يا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> انت لست مسلم ليش قال لأنك ما تؤمن انت بهذه الامور يا عمي هو انت انت بكل عقلك تظن انه هذه الامور بما انك انت فهمتها كذا وبالضروره هو, هو الاسلام ما هو الاسلام ما يقدر لا يقول لك انت غلط ولا هو غلط هو مش شخص موجود يعني لو كان مثلا كنا عاشق قبل 1400 سنه كنا رحنا للنبي محمد قلنا يا يا رسول الله يعني قلنا يا شو الاسلام احنا الان اختلفنا ماذا نفعل ما ما تصدق مو كبيرة، وهاي الطريقة يعني أستاذ منصور يعني يؤدي يؤدي بنا إلى إلى طريق تطرف معاكس يعني من اتجاهين يعني بحيث إنه المسلم يشوف إنه هذا واحد يسب دينه يسب الرسول يسب ما أدري كذا، أنا عن نفسي أقول يعني الأديان الأفكار المناهج هذه ما لها قدسية، القدسية عند البشر أنت كإنسان أنت مقدس الفكر التصورات هذه ما لها قدسية لو عملنا هذا قدسية لو قلنا لا إحنا نحترم الأفكار فهذا لازم لازم هذا القول أنك تأتي وتقول لما يجي واحد نازي يقول أنا أحترم النازية لما يجي واحد مجرم يؤمن باختصاب الأطفال ويرى أن هذا الكلام حقيقي عادي انت تقول انا احترم فكره ما غلط احترام الافكار مش وارد الاحترام يكون للاشخاص ولل... ولل وللبشر بغض النظر عن فكره هو كانسان ك كائن حي له قدسيته كانسان من ناحيه انه ما ما يعتدى عليه بلفظ جارح بلفظ مهين وكذا اما التصورات والاعتقادات ولكن هذا الموسم كيف هذا السؤال أنت الآن تستخدم مفاهيم ومصطلحات هاي لها علاقة بال... بالتنوير الغربي أو حركة ميت. التنوير الفكرية الغربية ما لها علاقة بالإسلام ولا كارثة ولا ولا مجتمعاتنا أصلا بس هو جاي يستخدم الان للترويج إحنا ما وصلنا غامض. إحنا ما وصلنا لمرحلة الحبو في هذا ال... هذا المشروع اي بس الآن هاي... مثل وحدة تقول لك مثلا أنا ألبس الحجاب وحريتي هو كلمة حريه هي أصلاً كلمة حديثه يعني ما موجوده إلا وجدت قبل 150 سنة حتى الطهطاوي عندما ترجمها ماله سماها تسمية طريفه يعني كلمة حريه أصلاً ما وكلمة إنسان والإنسانوية والاعتماد على إنسان واعتبار أنه إنسان مقدس هاي كلها أشياء حديثه بس أنا جاي نخلط بيناتها بطريقة انتقائية وكلها دائماً صب صالح الفكرة فكرة الدين الصحيح هو الفكره كيف استاذ منصور؟ انه انت لما تجبر شخص تحط تقولبه احيانا هو يصدق انه هو موجود بهذا القالب. ما هو المسلم اذا انت لما تقول لا انت دينك يقول واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه وتجبره وتخليه انت يا اما تؤمن بهذا اما كافر فهو في النهايه راح يقول لك اي انا اؤمن بهذا. بس انا عن نفسي اشوف ان المسلم الذي ياتي ويقول يا انا ما اؤمن بالجزيه هذه كانت مرحله وخلص، خلاص انا ارضى منه بهذا الكلام. لما واحد من يقول العبودية أنا ما أؤمن بها كانت مرحلة وخلصت كانت ابن ابن بيئتها وابن وقتها أنا كدار ما, ما زال الإسلام ما يقدر يتنكر العبودية لا لا هو ما يقدر ولكن أنا أتكلم عن أحاد المسلمين لما نلتقي بمسلم أنا ما يهمني شو عندك أنت موروث عندك موجود بالتراث أنا يهمني أنت شو تقول لأنه تراثك هذا أنت قد تؤمن ببعضه وتكفر ببعض وقد تكون جاهل بأكثره إذا مو كله يعني الان هذا الكلام اللي احنا نتكلم عن الاسلام وتعريفه كذا هل تظن انه هذول الناس العجائز الكبار الناس اللي ما مهتمه بهذا المجال اصلا يتعبون انفسهم انهم يبحثوا بهذه الامور؟ انا اشك بهذا الكلام. لا لا ما له علاقه ما يدخل بهذه التفاصيل، هو مجرد انه عايش حياته وهي يعني قضيه يعتبرها خاصه بالناس المختصين او علماء الدين يسميهم. لا هو يقول لك ذبها براس عالم واطلع منها سالم. بالضبط، ولكن هو اذا اذا يعني قويت الناحيه الانسانيه عنده هو ما راح يقتنع حتى بكلام هذا العالم لانه هذا لا لا. السؤال كيف تقوي الناحيه الانسانيه؟ الناحيه الانسانيه هي عمليه وعي هي عمليه هي ما يعطيك الفرصه ما يعطيك القضيه نفسها اكيد ما راح ما, أنا... ما تواجه انت ما تعمل بمحيط بشو ب... ب... بيسموه؟ ببيئه ببيئه صحيه أو... إيه ما أنت أنت الأرضية تبعك ما منال المشكلة نرجع للنقطة نفسها وهي النقطة النقطة إنه هنالك دين صحيح وبناء على هاي الفكرة الأساسية تشكل الدول ومن اللحظة الأولى من يوم السقيفة تشكلت هاي القضية الأساسية إنه بعد وفاة الرسول بنفس الليلة صارت يوم السقيفة وقرر أبو بكر أن يحكم بمنطق الملك او السلطان او الحاكم الامر الناهي لا وجود لاي حريه ولاي حوار الجميع على الجميع ينصتوا ويطيعوا وانت الموضوع ولحد هذه اللحظه موتان هذا هو دورك كمفكر كمثقف كباحث. ما, ما دور إحنا ليش إحنا نسوى هذا الحوار الآن؟ أكيد أكيد أنت الآن تستطيع أنك تنبش شوية في الماضي وتنبش شوية في الحاضر وتخاطب الوعي الإنساني اللي حتى وين كان ضئيل ولكن يبقى الواقع أنا دائما أقول الواقع أكبر من الكلام ومن الأيديولوجيات ومن الأفكار ومن المناهج. الواقع شو يقول, يقول إنه عندنا نماذج عندنا نماذج طبقة الدين بسنة وشيعة وعندنا نماذج طبقة حقوق الإنسان أنت كإنسان وأنت اللي تعيش بهاي النماذج <تصفيق> هذا كلام ما عليه خلاف كبير كلنا الآن نريد تعيش بأوروبا ليش لأنه أنت في ظل هذه المعايير الإنسانية أنت حقوقك مصانة، أنت محترم أنت إنسان أنت مواطن أنت تستطيع أن تخالف من الوزير الملك الرئيس الحزب أي السلطة المسؤول أنت لك حق حرية التعبير حتى لو ما كان أحد يسمعك أنت إلك أنك تعتقد ما تريد هذه الرفاهية الفكرية وهذه الحرية الشخصية ما يوفره لك المجتمعات المتدينة بل ما يوفره لك المجتمعات التي أنت تطالب بها مثل الإخوان المسلمين هو هو هذا كلامك أنا أقول أنه حتى يكون حضارنا مجدي أو يقدم شيء مختلف هو علينا أن نقول أن نفرق بين التمنيات وبين ما يجب وبين ما هو ممكن يعني ما يجب مثلا انه نعيش بطريقه انه نعترف بمبادئ حقوق الانسان ونعترف بانه او الجميع يقرون بهذه المبادئ ويقرون بانه لكل انسان حق الاختيار وان يكون الدين هو للجميع وكل انسان يمارس حقه الديني او حقه الايماني كما إلى صح التسميه بطريقته هنا هنا قضية كيف ممكن نردم هاي الهوة الهائلة اللي فشلت بها مجتمعاتنا عبر يعني من السنوات الحال يعني زمن الحداثة أو هذا الزمن العصر الحديث فشلنا في عملية النهوض والخروج من زنزانة التاريخ ومشاكله وخزعبلاته وخرافاته وأساطيره هنا القضية كبيرة احنا حتى نقدم قصدي حتى ما نتحدث يعني بخطوه متقدمه نقول لا اكو حقوق انسان وكذا وكذا زين ليش احنا فشلنا بتحقيق هاي القضايا؟ كلنا نعترف بها وكلنا ما نقدر ما عندنا جواب ضدها يعني ما ما لا تجد حتى رجل دين الان ان يقاوم فكره انه كل انسان حر مثلا ما ممكن لكن عندما تجي تشوف خطابه العملي وسلوكه وتصرفه والسلطات ايضا السياسيه تتصرف على اساس انه هناك جماعه وعلى الجميع ان ينصاعوا للخطاب العام، الخطاب الديني العام ولا يحق أَحَدٌ مثلا ان يسير في الشارع مفطرا ولا يحق لاحد لأ ان ان الحاده مثلا او عدم إيمان. هاي قضية اوكي احنا نحتوي بأنه كل واحد حقه بس ما موجودة ولكن انا انظر الموضوع من زاوية اخرى هو ان عملية صناعة الوعي هي عملية تراكمية وعملية تغيير الواقع هي عملية تحتاج الى نصاب بمعنى انت الان كم عندك عدد مثقفين لهم تأثير مباشر على افراد الناس على احد الناس على طبقات واسعة وشرايح واسعة من الناس أنت الآن هذا موضوع لازل... ممكن نسوي حلقة خاصة به. أنت الآن ما عندك لم تصل إلى هذه الدرجة. لماذا نصل؟ أنا... لأن... لأن التراكمية هذا اللي إحنا عندنا هي أنت الآن عشان تستطيع أن ترتقي أنت تحتاج إلى أرضيات ممهدة إلى عوامل موضوعية. آ... ب... لماذا أس... لماذا لا فشلنا؟ هو جاي يقول لا إحنا... لا لماذا فشلنا؟ فشلنا أس... في اقامتها لا احنا احنا الان بس أس... الدليل إحنا... هذا موضوعنا من يتابعه احنا ولو ما نسوي الاعلام بس ما تجد احد يتابعه لانه مشغولين بهذا يسمونه ب... ب... ب... ب... الدين كل كل داخلين بحضرة الدين وعايشين في غيبوه أكيد ولكن الآن أنا أنا أختلف يعني أختلف معك قليلاً لأنه أنا يمكن على الإنترنت من من قريب من 20 سنة الآن وأنا أتابع يعني كان نهاية الذي مثلا ينتقد الدين الإسلامي في وسائل التواصل الاجتماعي أياما كان في غرف دردشة وبالتوك وما أدري شنو كان الغرف المسيحية اللي تسب الإسلام وعملوا ردد فعل عليها غرف إسلامية أرد على المسيحيين وغرف شيعة والسنة كانت هذه الحوارات الآن ماذا يوجد عندك؟ الآن أستاذنا يوجد مواقع كثيرة مواقع تنويرية مواقع عندها جرأة في ناس مثل أحمد حرقان وغيره كثير في كام نوستيكو و, و... آ... يعني ناس حتى عايشين جوه البلد يعني آ... وأشهروا إلحادهم وأعلنوا صحيح أنهم نماذج قليلة لكن انت تتكلم عن ظاهرة كمان الآن ظاهرة ان كثير من الناس حتى لما بالتعليقات لما تدخل الفيسبوك لما تدخل العملية في توسع مستمر الوعي الآن بسبب احنا, احنا خلال خلال هذا الخمسين سنة الاخيرة 60 سنة الاخيرة من يوم ما شفنا تلفزيون وكذا احنا مجبورين على القناة الاولى والثانية حتى لما اجت فرصة اننا نشوف اعلام خارجي دولي ما شفنا إلا قنوات هي في نهايتها تدار من العوائل المالكة ومن أُناس مرتبطين بالسلطة السلطات القمعيه ولكن إذا احنا مثلا شفنا خلال هذا العشر السنوات الأخيرة على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وعلى الانستغرام وعلى التويتر وعلى غيرها من البرامج وتليجرام وغيرها نرى أن هناك وعي في ازدياد وأصوات ترتفع بشكل مستمر هذه التراك هذا ال التلاقح الفكري، هذا التصورات التي بدات تنتشر بين احاد الناس بين شرائح واسعه جدا من طبقات متفاوته، قديما انت تعرف يعني انت استاذ وتعرف اكيد في, في الثمانينات من الذي كان ممكن يتكلم بامور مثل هذا؟ واحد الى لازم يكون جامعي، الان من الذي ممكن يتكلم بامور مثل هذا؟ هذا الان اي شاب بسيط يطلع يدوب دوب صفحتين هنا حتى ما قرأ له كتابين صار يصير عنده أفكار يقول لا والله ما ليش واحد ثاني يجي يحكمني أنا اللي موجود براسي براسي صحيح عندنا الناحية الثانية أهمينا بس الناحية الثانية كانت موجودة من قبل اللي ما كان موجود هو هذا هذا اللي والآن هذا الفكر اللي الآن موجودة وهذا التنوير اللي موجود هذا هو أهم نقطة برأيي أنه مو مرتبط بأيديولوجية قديما من اللي كان يتكلم بهذا الكلام فقط التيار الشيوعي صح ولا لا صحيح. ما كان شيوعيين يتكلمون بهذا مين اللي كان يتكلم بهذا تتكلم تتكلم عن الحريه يقول لك انت شيوعي تتكلم عن المساواه يقول لك شيوعي لانه ما ما يوجد اصلا حدا ثانيه صوت ثاني يرتفع يقول بهذا الكلام الان الناس شافت اوروبا شافت تتواصل مع ناس من جميع انحاء العالم انا اعتقد بالصراحه اعتقد انه وين كان المشوار لسه طويل ولكن هناك تغيير لا تغيير جيد جدا بسبب ان التواصل اي يعني يعني صحيح بس لازم نعترف بانه المدى الرجعي والمد التخلف صار اكبر بكثير من السبب ليس, ليس, دمه ليس دمه لعوامل ذاتيه ليس لعوامل لي ذاتيه يعني نعم ليس لعوامل لي ذاتيه يعني نعم. انا انا درست هذه نعم. الظاهره يعني الان اقوى التيارات المتطرفه اسلاميا سنيا وشيعيا منتشره وين؟ في المناخات الفقيرة اللي فيها حروب فقط نعم لا. الآن مثلا نحن عايشين هنا بأوروبا مثلا عندك يعني أعداد السنة والشيعة على قدم وساق بين سنة تسمع عملية هنا هناك يعني واحد ما عنده شيء أي حاجة بالدنيا يعني واحد أصلا يما عنده سابقة إجرامية أو واحد عنده مشاكل نفسية أو كذا بس الأغلبية متدينين إيه صحيح، وهذا هو هذا هو الفكر لماذا تدينين لا يقومون بأعمال أشباههم يعني بغض النظر عن العنف أنا أقول بأنه فكرة التدين ما زالت موجودة والتدين بطريقة بها طقوسية مو بس تدين عادي بطقوس يعني. من الغلط هذا؟ وين الغلط؟ خلي يكون موجود بطقوس بالضبط <تصفيق> الغلط بانه الطقوس تفترض الجماعيه عندما نشوف احنا في اوروبا الطقسي الطقوس تاخذ صفه الاحتفال المشترك الجميل اللطيف وكل واحد يتصرف على طبيعته على ما انها ضمن قانون الدوله وين المشكله؟ لا لا ما عندي مشكله بس اقول لك انه التوجه الى ال الجيتو يعني ده يصير عندنا نوع من الجيتو في مجتمعاتنا يعني مجتمعات المسلمين في اوروبا فما يعني ما عادت الامور مفتوحه مثل السابق تجد انه الحجاب منتشر بشده وبطريقه بها نوع من التعصب وايضا الممارسات الدينيه المشتركه بها تعصب هنالك التحفظ هاي كلها مسائل لها علاقه بانه هنالك نوع من التحكم والسيطره الدينيه الشديده مو تباطن هؤلاء صاروا هكذا يعني هنالك قوه يبدو توجه وتحرك و وبروباغندا تسوي بروباغندا خاصه للتوجيه والارشاد والسيطرة على هذه المجاميع تركيا الان تدعم قطر تدعم من, س... من 20 25 سنه على على المو... مو اليوم البارحه هذا صحيح مو مو مو حدثت صدفه او بطريقه ارتباطيه لا مصالح وفلوس و... وبزنس واتفاقات ويعني قضيه معقده. انا ما اختلف معك لأن لو لو حتى لو جينا للناحيه القطريه التركيه مثلا وهذا هو تيار التيار الل... <تصفيق> بين قوسين الاسلامي الل... الل... الليبرالي او الاسلامي الكيوت او الاسلامي اللي يسمي اللي, اللي مثل ما تريد الاسلامي الاخواني ه... هذا التيار احنا لازم لازم نعرف انه في جميع الـ الـ الـ المجتمعات المتدينه تكون ينقسم الناس الى ثلاث تيارات قسم إصلاحين الى ابعد ما يكون يعني بحيث وهو هؤلاء الذين يعني يمهدون للعلمانيه بشكل كبير جدا وقسم متطرفون متطرفين وهؤلاء الذين دائما صداميين وحتى في اوروبا مثلا عندهم هذه التيارات بعض التيارات اليمينيه يعني خطاب تمييز عنصري، خطاب مليء بالحقد والكراهيه بغض النظر عن الاسباب. وتيار معتدل يؤمن بالتعايش، يؤمن ويلعب ويلعب لعبه الـ الـ الـ الـ الـ شو بيسموها لعبه ال تحريك الورقات على على على الساحه على المشهد على الشرائح البشريه، مين يقدر يسيطر؟ الان جميع الاحزاب مثلا الاحزاب الاوروبيه بالتيارات السبعه والثمانيه تعمل نفس الشيء، تقترب من الجاليه الاسلاميه عند الانتخابات وتشوف انه اي لان الجاليه الاسلاميه كمان اصبحت ورقه، اصبحت اصوات في الهدور في أصبحت رقم في في هذه الانتخابات. هذه هذه ما عندي حالية ولكن انها تلعب في في في دائره التعايش في دائره القدره على اننا كلنا نعيش مع بعض بدون ما نقتل بعض بدون ما تفلت الامور. هذه اللعبه مع الاسف الشديد احيانا تنفلت حتى من من من التيارات الاوروبيه سواء اسلاميا او مسيحيا. واحنا كلنا التجربة الديمقراطية حتى في اوروبا هي تجربة حديثة يعني احنا ما ما نستطيع ان نقول ان هذا هو نهاية ما وصلنا إليه. لا إيه فعلا التجربة الديمقراطية حتى لحد ما صار 40 50 سنة في اوروبا يعني. بالضبط يعني احنا قبل الحرب العالمية الثانية لساتنا احنا نعاني من وسط اوروبا خرجت النازية وحكمت الدولة يعني يعني قلب اوروبا بالمانيا يعني فاحنا ما لماذا نتكلم؟ نعم يعني هذه مشكله كبيره، هو الموضوع ان مثلا انت واحده من القضايا اللي طرحتها بال يعني المواضيع اللي اثرتها مثلا تقول عن حدود الاسلام. فانا اقول بانه لا يمكن ان نجد حدود لاي معتقد ولاي فكره، الحدود دائما مفتوحه هذا على مستوى كلمة الحدود على اتساء الفكرة وامكانيات تطبيقها وتنفيذه أو الإيمان بها وأنا أقول الإسلام ما بمعنى يعني من لاحده له لا معنى له نعم. يعني فالإسلام بلا معنى وهذا السر بقاء بالمناسبة لأنه هو مجرد يعطيك غطاء أو سقف مفتوح واسم الله واحد وكذا وكذا وخطاب مفتوح لا ما لا نهايه اه هنا تحول من دين الى, الى سياسه وايديولوجيا اه اه تعتمدها الدوله وتهيمن بها على المجتمعات والجميع ما يعرفون شو مجرد يعني تحولون الى قطعان تسير خلف ولي الامر وما عليهم الا ان يتبعوا كلام الجميع وهذا طبعا بالمناسبه للجموع المتخلفه هذا شيء مريح جدا يعني كان ما افكر في امشي وراء البقيه وانتهى الموضوع ما احتاج اتعب روحي يعني ولكن رغم هذا ما بتشوف انه انه الناس يعني صارت تتجاوز هذا الكلام في بعض المناطق مثل تونس على الاقل صحيح بس تونس تونس لها وضعيتها الخاصه يعني هي اتى تاريخ نصف قرن من ابو القيبه ما قصر بالجانب التربوي التعليمي تجربه ممتازه ومتقدمه على الجميع تونس لكن المشكله الان تباوا انه اكثر عدد اكثر اكبر نسبه من الدواعش اتوا من تونس هذا يثير تساؤل خطير جدا التساؤل وين؟ انه تباوا انه عندما تنظر للشارع العربي او الاسلامي تنظر الى هذا الشارع ماذا تجد في هذا الشارع؟ تجد ما لا يقل عن جامع او جامعين او على المستويات الشيعيه تلقى الحسينيه وجامع فهذا كل 100 200 متر ما ما هو سبب وجود هذه الجوامع؟ لماذا؟ هذه اشبه ب يعني مراصد مراصد للمراقبه وللتحكم وللسلطه وهي ادوات تمارسها السلطات الحاكمه وك فيما بينهم وهذه المراكز او المراصد او الفرق الحزبيه على قولت يعني ايام ايام البعثيين نتذكرها يعني فهي <تصفيق> ما يعني ما يختلف دورها عن دور الفرق الحزبيه او من جهه هم يسوون توجيه عقائدي ومن جهه اخرى يسوون مراقبه عقائديه للمختلفين والمعارضين والمناهضين وهذه الجوامع والمراكز دائما شوفهم يعترضون على اي نشاط يعني اي نشاط إلى اي نشاط له علاقه بالواقع ولا علاقه بالعلوم بال الحديثه وبالثقافه وبالفنون وبالموسيقى وب يعني هاي الاشياء الحديثه العلاقة بالحريات الشخصيه دائما يقاوموها ويحاربوها بشراسه منقطعه النظر يعني وب... بطريقه بها بها عنف وحتى سفاله صراحة. ولكن ولكن ما ما بتشوف انه الان تاثير التكنولوجيا مثل ما قال احدهم في الاتجاه المعاكس اصبح اكثر من تاثير الامام الجامع وتاثير الاب والام والعائله والمجتمع بمعنى تاثير هذا اللي مثلا يوتيوب وفيسبوك وتويتر وغيرها. يعني تأثير هذه البرامج التي أصبح أصوات الناس تصل لبعض بكل سهولة الواحد الآن ما يحتاج أنه يروح يطلع للشارع ويقرأ مناشير عشان يعرف أفكار غيره وإنما هو الآن جالس ببيته ويستطيع يستمع لمثل هذه الندوات أو مثل هذه الحوارات ويوجد منها الكثير الكثير الآن في الوجود أي صحيح بس هذا ما يعني بالعكس أكون تأثر مثلا سحيح هاي الحملة مثلا احنا من الناس اللي نعتبر نفسنا متحررين من سلطة الـ سلطة الـ الامام او الدين نعم. الرسمي او الدين الشائع وكثيرين بكل دولة بس هذا ما زلنا اقلية يعني تتباه انه شخص يعني اسماء جيدة ومفكرين جيدين في قنوات العربية التنويريين يعتبرون تنويريين عدد متابعين قليل يعني 20-30 ألف لا شيء مقارنة بشخص مثل هذا الشخص الازهري شو اسمه رشدي يعني هذا يكتب كلمه يعني تطلع له 200 300 الف لايك فهذا يدل على شو لازم نقرا المشهد يدل على انه هناك هيمنه و يعني اكو اكو سلطه سلطه حقيقيه من رجال الدين وتحالف بين الجهنه وبين مع الدولة مع السياسة وهذا أهلاء المحيمنين على الثروة وال... على كل منافذ الثروة والسلطة وبحيث أن الجميع يتبعون أوامرهم وبالإضافة لهذا ما لا يفعلون من جانب آخر يحجبون البنات الصغيرات مثلاً يستلمون الأطفال الصغار من خمس سنين ست سنين ومن وال... الطفل من أول لحظة يوشوشون بدنه فهذا عندما تتربيه 10-15 سنة الآن يعني يصير مراهق وينضج هذا بعد انتهى الموضوع صار هو يعني حمار ديني كما اسميها يعني ها حمار ديني يعني ما تحط عليه الا ما ندر يطلع اللي كلش داخله اكو جينات يعني يونيك يعني او بها فردانيه عاليه هذا بالواحد بال, بال, بال بالنصف مليون او اثنين بالمليون يطلعون اقوياء ويطلعون من هذا الجو الخانق ف مو سهلة يعني هذا الان بلدانا عبارة عن معتقلات دينية بصراحة يعني بمعنى الكلمة معتقلات دينية صحيح انه تشوف ال ال الاعلام يتحرك ووسائل الاتصال متوفرة والمعلومة مف مفتوحة لكنه انت انت صحيح تقول للشخص انت مصاب بالسرطان لكن هو يقول لك انا يعني ما اشعر بشيء ما عنده مشكلة شو تسوي بس بس التاثير مثل ما ما يخفى عليك استاذنا التاثير لا لا ياتي بين يوم وليله وانما التاثير ياتي من خلال عمليه تكرار ومداومه وقوه ما اريد اقول الادله والبراهين ولكن اقول واقعيه الكلام وملامسته لحياه هؤلاء الناس يعني مثلا أعطيك مثال مثلا أنا مثلا من أكثر المشاهد التي كانت يعني ترعبني لما أشوف مثلا واحد يقطعون إيده مثلا طب أنا كيف أقدر كيف أستطيع أتبنى هذا النهج أنه واحد راح يعيش حياته كلها معاق هذا واحد تقطع رجله أو تقطع إيده بغض النظر عن هذا كيف يعني أحاول أني أضع نفسي في في هذا هذا الموضع كيف انا اقدر اعمل هذا الشيء نفس الكلام اذا لما لما يكون الكلام مع هؤلاء الناس لما يوميا راح يشوفون مثل هذه المشاهد مثل هذه ال مثل هذا الكلام لما انت تاتي وتو وتواجه بما يوجد من الجانب الاسود من هذه اللي موجود عند كثير من الاديان هذا الجانب الظلامي الجانب القاسي الجانب العنف الجانب اللي ما يسمح لك حتى ترفع راسك قدام بين قوسين ولاة الأمر سواء كانوا علماء أو عايش انت تابع خاضع دليل أي شخص بس يأخذ راحة ويعيش في جو هادئ ما راح نفسيته ما راح تتقبل مثل هذا الكلام لا, لا طبعا كلامك أنا أعترفي بس هو المشكلة وين م. القضية أنه إحنا ما يعني أنت صحيح هذا انه كل شيء متوفر وانا معلوماتي صار الناس ابني مثلا يصوم ويصلي حلو ما مقتنع معقوله يا اخي شرطه بس لماذا لانه ما جاي يجد منفذ او بديل لما هو موجود هنا المشكله الخطيره احنا يعني علينا أن ننتبه لسر الق... وين وين اللبوقه بالعراق يعني م. وين الفولة الفولة وين الفولة إنه أنت أوكي أنت أنت مطلع على العالم ومتصل وتابع كل المعلومات وتشوف وتشوف أكو شكوك بالله وشكوك أكو ملحدين وأكو ولا توجد أدلة على وجود دي إله ما ما أوكي هاي كلها على جنب أنت متدين وفي مجتمع متدين هذا المجتمع أوفر لك كل الامكانات لان تعيش بطريقه ممتازه اذا كنت متدين. فماذا تفعل؟ يكون متدين اذا يعني اذا انت والقضيه الاعقد من هذا انت حتى حتى تحصل على عمل، تحصل على فرصه اجتماعيه، تتزوج، تتعرف على ناس، تمارس حياتك، بشكل يعني مو طبيعي بشكل ديني ما ماكو خيار آخر ما عندك خيار آخر تصعيد دماغك أو رأسك أو فكرك وصحيح لك سلط يعني أكو أكو سائل إعلام أكو ميديا توصلك وتعرفها بس ما عندك خيار شو تسوي أمامك خيار إما أنت تمرد أو ثلاث خيارات إما أنت تمرد وهذا معناته يعني أفردتك إفراد البعير يعني يفردوك طعوك. أما قتلا أو نفيا أو تكفيرا أكو مليون طريقة عندهم وأما أن تصمت وتسكت وتبدأ تعاني من مشاكل مع أولادك مع أقاربك يعني مو بس مع لأنه الضغط الكبير من قبل المجتمع الديني أو السلطة الدينية ال يعني المشكلة مو احنا مشكلة مو سلطة سياسية بدليل انه سقطت دول كثيرة بالربيع العربي ما ما انحلت المشكلة أكيد يعني قضية مو بالسلطة قضية انه بتغيير أسس اللي تقوم عليها المجتمعات هذه الأسس من من يقوم بتغييرها؟ يقوم بها النخبة الحاكمة والنخبة الدينية الحاكمة هؤلاء عجب الموضوع قال ليش غير أنا مرتاح ودا اكسب مليارات ومسيطر وعندي ثروه وصفقه ليش اتعب نفسي واخلق مشاكل وصداع راس بالنفس بدون معنى؟ هنا هنا المعضله الكبيره. ما ما اختلف معك انها معضله وكبيره وما اختلف معك ابدا بانه التوصيف الذي قدمته هو هكذا ولكن هناك جانب ثاني كمان من المشهد وهو احنا الان التكنولوجيا اللي موجوده انا فاهم انت الان تقول انه الناس ما تجي هي هذا هو حياته انا في بلد مثل العراق مثلا اذا الواحد عايش بنجف او وبالناصريه وبالبصره وكذا هو وابن بيئته هو حتى لو كانت عنده افكار تنويرية صعب عليه انه انه يطلع من هذه البوته حتى لو ما كان يؤمن باي شيء يصعب عليه حتى يواجه يمكن زوجته بهذه الافكار تخاف وتقول له انت خلاص انت ما تحلي هذا الكلام ما فوق. ولكن هناك مشهد يعني اقوى من هذا كله وهو انه الان هذه الافكار هذه التصورات هي الان عامله مثل كره الثلج هي جالسه تنزل وتكبر وتدحرج وتكبر وهذا يحتاج ياخذ وقته الطبيعي، زمنه الطبيعي، فرصه الطبيعيه بيبقى قطعا انا الان مثلا بلد مثل العراق ما عندي ما عندي ابدا قناعه حتى الان لو شالوا جميع ال الميليشيات وجابوا حكومة تكنوقراط ما رح يصير تغيير ليش؟ لأنه الشعب الوعي بال... يعني كامل احترامي لكل العراقيين طبعا وخاصة المثقفين ولكن الغالبية من الشعب الوعي عنده لسه ما قادر يتحرر من العبودية هذا يصير مثل العبد اللي, اللي لما سيدة حرره صار يبكي يبو سيدة يقول لا تحررني خليني خادم وعبد عندك ليش؟ لانه هو يخاف يطلع من هذا مثل ما تقول حضرتك من من القطيع يخاف يتوه يتوه فكريا يتوه نفسيا يتوه كل هذا الكلام ولكن هذا مش نهايه المشهد لانه الاجيال لما تجي هذا الجيل الالفينات مثلا اللي طالع حتى اللي يصلي منهم حتى اللي يصوم منهم حتى اللي كذا مختلف تماما عن جيل التسعينات، جيل التسعينات مختلف عن جيل الثمانينات والسبعينات والسبعينات مختلف عن الستينات والخمسينات، هذه اجيال يعني توصل وتنضج اكثر واكثر. انا الان مثلا اتذكر قديما مثلا احنا يعني انا مواليد الثمانين يعني قديما قبل 25 سنه كان كان حياتي كله يدور عن عباره عن مجموعه كتب اقراها، هذا هو الحياه بالنسبه لي. الآن لما لما اشوف الآن مثلا الشباب الآن نادرا ما تجد شاب يقرأ ليش؟ لأنه هو عنده ما يستطيع يعني ما يستطيع يجلس يقرأ عشر دقائق على بعض هذه هذه الجلده اللي احنا كانت عندنا لما كنا نجلس نقرأ نجيب كتاب من 400 صفحه نقرأها بيومين هذه الجلده مش موجوده عند هذا الجيل الجديد، ليش؟ لأنه المعلومات اللي احنا كنا نحصلها بهذا الكتاب خلال يومين هو يحصلها بخمس دقائق بالويكيبيديا باي موقع ثاني باي منتدى ثاني. هذا الخيارات مختلفة صحيح. الخيارات مختلفة جدا النظرة الافلام الطرح الان مثلا هناك وين كان في افلام كثيرة يعني هابطة ومسلسلات كثيرة هابطة ولكن حتى الواحد صار يشوف النظرة الافلام وال وال والطرح صار يختلف، يعني الاغاني صارت تختلف، الثقافه صارت تختلف. هذا الجيل اللي جاي بغض النظر اذا هو جيل جيد وسيء ولكن اجزم بانه جيل مش متدين، يعني قطعا ما مستحيل يكون متدين. الغالبيه ما يمكن يكون متدين لانه ما هذا الجيل اللي يتربى على الفيسبوك وعلى الماسنجر وعلى الواتساب وعلى الانستغرام وعلى التويتر وعلى اليوتيوب، لا يمكن ان يكون متدين. كل الأمور اللي يشوفها يومياً كل هاي المشاهد كل ما يمكن يخلق جواه شخصية مثلاً مثل ما كنا أنا ما أدري حضرتك أبحاثك ما كنت متدين مثلاً ولكن يروح يصلي لوحدة ساعة ثلاثة بالليل يصلي يبكي حباً بالجنة وخوفاً من النار ما يمكن هذا الكلام صعب جداً ينسل ينسل السؤال. السؤال هو ما هو تعريف المتدين نال القضيه تدين هو انت تتما... ان تمارس الدين. نعم معه. نعم نعم أنت... ان تمارس تز... ان ان تاخذ الدين كقالب وتحاول ان تتدين. فمن لا, من إلا... حضر... لا يوجد من... شيء انا انا كان فقط قصدي ال... الناحيه هذا اللي بيسموه الالتزام اللي... انك يعني تلتزم بالم... بالش... بالشعائر وبالطقوس وبالهذه الامور بشكل مستمر هذا هو هو احنا لابد ان نفهم الموضوع بطريقه شويه يعني صحيح كلامك دقيق وصحيح بالفعل لكن أنا أنظر الموضوع كما قلت لك من الخارج نعم يعني أنا أعتبر مثل زائر على نعم. نعم. نعم. نعم. فالدين هذا الناس ما, ما أتم مشكلة ما ما ماذا يريد الإنسان البسيط يريد أن يجد يقولون له ما هو الصحيح ما هو الخطأ وأن يقولوا هذا الطريق غلط وهذا صحيح وهذا ممكن وهذا غير ممكن ويعطونه هاي المفاتيح الاساسيه لان اللي تعينه بالحياه وبالحركه وبالفعل وبالعمل وانتهى الموضوع بالنسبه ما يطلب اكثر من هذا فيجي رجل الدين او رجل السلطه يقدموا له هاي الخدمات ويقودونه وكما تقاد الشياه والانعام والغنم والحلال يعني بالعربي <تصفيق> فهذا خلاص بالنسبه لهذا القضيه ما لها علاقه يعني مو متصوف هذا راح يصير يعني غالبيه الناس ومناس كل واحد على مصلحته وبشغله ويقول لك انه انا يعني اعطيني افكار اساسيه امشى عليها وانتهى الموضوع وامارس حياتي الاخرى بطريقتي واتبع تعاليمك كما انت اي هاي هاي باختصار الموضوع اوكي يوتيوب واسمع اخبار وافكار وهاي احنا نفهمها انا كنت كنت اظن يعني انا كنت غلطان كنت اتصور الناس كلها تفكر مثلي بس ما حد يطلع يفكر مثلنا ترى انا وانت يعني انا كنت... اشك لانه انا انا تصوري انه هناك شرائح واسعه تفكر قريب جدا مما نفكر فيه احنا أنا تعبان. إيه بس, بس دول قليلين يعني بنسبة للتيار العام يعني يطلعون خمسة مثلاً أو عشرة إذا إحنا وصلنا الخمسة بالمائة نعتبر إنجاز كبير. طبعاً هو هو منهم يعني المتطرفين دنيا هم يطلعون خمسة إيه أكيد أكيد. بس على السماء الطارق. يعني. إيه. أي لا القضية وين الأساسية اللي, اللي تفوتنا بالتفكير. عندها تصاعد تقول هناك تاثير كبير للقنوات التواصل والشباب وعلاقتهم وهؤلاء متدينين ومتدينين بطريقه ما يعني انا ما اعتبر ان هؤلاء متدينين كما قلت واتفقوا لك بانهم ما متدينين بطريقه حقيقيه مجرد هم يتبعون زي الناس يعني لكن حتى تعطي فرصه لهؤلاء حتى يتطورون علينا ان نعي يعني ان نعيد قراءه المشهد الغربي كيف تخلصوا من الدين ومن حبائل الدين و او عقائد الدين المسيحيه خاصه وهي متشابهه الافكار نفسها كيف طلعوا من هذا الجو؟ ما طلعوا بطريقه يعني بطريقه المعلومات والتنوير وما الى ذلك هذا هذا الشائع يعني انه اكو فلاسفه تنوير وهؤلاء طلعوا وهؤلاء هم الذين قالوا حملات تنوير وقاوموا وقاليلو وقصص معروفه اكيد تعرفها. وصارت بعد ذلك حمله يعني نهضه اوروبا وسوت فصل الدين عن الدوله وتطورت ووصلت الى ما هي عليه الان. لا القضيه ما كانت هيك. انا يعني برأي ما كانت العمليه التنوير الاوروبي و وبعد يعني فلسفه الانوار وبعد ذلك يعني الحداثه وما بعد الحداثه، هاي كلها ما صارت اعتباطا صارت بسبب تغييرات على طريقه ماركس يعني يقول لك اكو اكو تغييرات بالبنيه التحتيه البنيه التحتيه تغيرت صارت اكتشافات العالم الجديد اكتشفوا طلعوا من اسبانيا ومن ايطاليا ومن انجلترا حملات وفرنسا حملات اكتشاف العالم الجديد شافوا امريكا الجنوبيه والشماليه وصلوا لاستراليا اكتشفوا استراليا اكتشفوا القطب الجنوبي والشمالي يعني هذه كلها سوت حمله يعني سوت سوت اه اه اه تغيرت يعني نظام العلاقات الاجتماعيه تغير تماما احنا ما عندنا هذا الشيء احنا ما زلنا المجتمعات تعيش على طريقه الرعي او الطريقة رقيقية. ما زلنا موظفين شبه عاطلين لا نقدم عمل مجتمعاتنا مجتمعات يعني ما عندها اي مساهمه بالحضاره ولا ولا بالواقع المعاصر انه ما عندنا اي مساهمه لا نصنع شيئا لا نفعل شيئا لا نبتكر شيئا لا عندما نجلس مع العالم فيقولون ماذا قدمت للعالم؟ الياباني ممكن يقول شيء الامريكي يمكن يقول الف شيء اليهودي يم يقول الف شيء يقول انا قدمت كذا وكذا احنا شو نقول؟ يعني؟ ما عندنا هذا السؤال هو اللي يخلينا نطلع لانه ما عندنا جواب راح نبقى مثل ما احنا واحد <تصفيق> ولكن ولكن احنا الان هم يعني لا تنسى انه احنا الان احنا نعيش مرحله ما ما بعد الحضيض يعني احنا الان مثلا إيه هو هو الان يعني هو المشكله احنا الان لما ناخذ المشهد الحالي بدون ما نربطه بالسياق التاريخي ماته يعني لانه الان مثلا مثل ما يخفى عليك في الوقت اللي اوروبا كانت تنهض احنا شو صار كان يصير فينا؟ احنا كان يحكمنا شويه متخلفين من العثمانيين ناس في غايه الغباء في غايه التخلف مش التخلف فقط من الناحيه العلميه حتى من الناحيه الدينيه يعني يعتبرون من اكثر فرق الاسلاميه تخلفا يعني هذول اللي كانوا البكتاشيه اللي كانت عليها الدوله العثمانيه والخلافه العثمانيه لا شنو العثمانيه اربعه سنة حكمتنا على طريقه طريقه عجيبه غريبه ما هم شنو ما. ما تعرف شنو لا ما هو فقط دوله عسكريه يعني ما حتى لما ارادوا انه يعملوا لهم خلفيه دينيه جابوا أسوأ الفرق الدينيه غايه في الانحطاط والتخلف يعني لا حصلوا لا دوله الموحدين ولا دوله الفاطميين ولا دوله العباسيه القديمه ولا حتى دوله المماليك كانت يعني ارقى منهم يعني في كثير من الجوانب. الدوله العثمانيه كانت جدا دوله متخلفه. وحتى هاي الدوله العثمانيه المتخلفه الوقت اللي اوروبا كانت تنهض فيها هي كانت تعيش أي ايامها الاخيره يعني كانت يعني عايشه سريعه ما كلينيكيا يعني هو بس ينتظر ساعه الحسم ولذلك سقوط الدوله العثمانيه كان أجب بقرار من واحد مثل اتاتورك يعني لا يشد ولا يربط ولا له قيمه حتى عملوا هذا الرمز العظيم حتى هذا اللي احنا لما اردنا يعني الان الدول العربيه اللي تكونت بعد الدوله العثمانيه هي اصلا يعني هي مخلفات هذا الحضيض اللي كان موجود يعني احنا الان مثلا دولتنا بالعراق هذا العراق العظيم اللي الناس تفتخر فيه دوله عمرها 100 سنه استاذ منصور هذا العراق اللي احنا اللي الناس جالسه تفتخر به دوله عمرها 100 سنه هذا العراق الحالي الان دولة سايكس بيكو هذا ما اي هذا العراق اللي احنا الان اقرا هذه التاريخ من طوله وعرضه ومن شماله الجنوب ومن شرق الغربة هذا العراق اللي احنا نتكلم عنه الان مش موجود في, في اي كتاب تاريخ قبل 1920 سوريا نفس الشيء الاردن الاردن هذه اصلا ما كانتش يعني بحياتها ما كان لنا... عملوا منها دولة بديله للفلسطينيين يعني قالوا يلا نجيب شويه من السعوديه شويه من ما ادري وين نعمل لهم دوله يعني شويه هناك ون... عرفت شلون فاحنا ال... هذه الدول اللي اللي عندنا هي دول تعيش مرحله ال... يعني اللي تعرفينها تعرف هذا اللي يقول لك سقوط الملائكه احنا ما كان عندنا ملائكه عندنا واحد متخلف اسمه السلطان عبد الحميد يحكمنا ثم اجى صاحبنا ابو العريفه راضي يعمل عليه انقلاب شو كان الشريف حسين؟ يعمل يعني في غايه السذاجه وفي غايه الغباء. اجا اولاده واحد حطوه على الاردن والثاني على على العراق قالوا نعطيكم دول وعيشوا. واجا صاحبنا عبد العزيز قال انت تمام انت ضربت الشريف حسين نعطيك هذه المناطق وتعمل فيها الدوله السعوديه. عرفت كيف؟ أو هذه الدو وهذه دول الخليج اصلا هي هي كلها دول الانتداب البريطاني يعني ما لها اي قيمه يعني مش موجوده اصلا هي كل الدول من مخلفات الاحتلال احنا كل الدول اللي عندنا يعني مين اللي تحرر بالانقلاب على على الدستور البريطاني مثلا والـ والـ والـ والفرنسي سوريا عندنا وعندنا العراق وعندنا مصر مين عندنا الدول العظيمه الثانيه كلها دول يعني وهذه الناس اللي اجوا يعني حكموا هذه البلدان وعملوا انقلابات هم اصلا من مخلفات العسكر المتخلف اللي كان في يوم من الايام تابع يا اما للانجليز او تابع للدوله العثمانيه يعني هي نفس المخلفات نفس ال يعني احنا عندنا ارتباط يعني جدا سيء بجذورنا يعني احنا هذا اللي احنا عايشينه هو مرتبط يعني بتاريخ اسود تعرف احنا على ذلك احنا عايشين ما ب... بالكاد نعيش مرحله ما بعد الحرب وحتى هذا ما ما استطعنا يعني مثلا الامارات او الكويت او قطر او البحرين او هذه دول استطاعت أنها بسبب ما عندها حروب ما عندها اشكاليه وقررت من الاول انها تسلم الاخضر واليابس للانجليز ومن بعدها الامريكان استطاعوا ان يعيشوا حياتهم إيه إيه إيه ما ما شي خسرونا اصلا ايه لانه اصلا هذول اللي عملوهم يعني وما الناس جايين بالبدو لا لا هو يعترف يقول لك انا ما عندي تراث ولا عندي تاريخ عريق ومثلنا يعني احنا احنا بلوتنا وتراثنا وتاريخنا العريق وهذه كمان خلاص انا خليني سلم هدول وانتهى الموضوع ايه هذ هذه اشكاليه كمان احنا الان مفتخرين ببلد عمره مثلا نقول احنا عمرنا 5000 سنه 6000 سنه 8000 سنه طب يا عمي انت تفتخر بماذا اصلا هذه الدول اللي انت تفتخر فيها كلها اجت على انقاض دول ثانيه وعلى انقاض شعوب وعلى انقاض كذا ثم حتى هذا يعني حتى لو كانت دول عظيمه ودول جباره ودول تحترم انت ايش سويت؟ احنا ما سوينا شيء ليش؟ لانه احنا اصلا ما كنا استاذ استاذ منصور حتى لا اطيل عليك هذه الدوله احنا اللي عايشينها دوله العراق وحتى مصر يعني هي تعتبر يعني خرجت من من من ثغر الاسد إلى إلى هكذا وقعت ولسه ما ما قامت من الأرض ما قامت من الوحل ما ما نهضت معها فالكل جالس يدوس فيها المصر يعني يعني مصر الآن تعتبر أقوى دولة عربية تقريبا جمال عبد الناصر إجا كمل عليها السادات حسني مبارك من حسني مبارك كان في دولة الآن إجا السيسي نفس المنظومة العسكرية اللي بتحكم نفس العقلية نفس وهذه المنظومة العسكرية هي مرتبطة يعني وجدانياً بطريقة أو بأخرى بمنظومة محمد علي باشا. منظومتنا العسكرية في العراق نفس الكلام بالمنظومة الملكية العسكرية الملكية والعثمانية العسكرية العثمانية نفس الطريقة مع طبعاً نكهة إنجليزية ونكهة فرنساوية حسب الدولة مثلاً سوريا والعراق وكتب. حتى لما إجا هذول البعثيين ورادوا أن يعملوا نفس الكلام التيارات القومية كانت تموت بأوروبا هذول يدوب صار عندهم فكر يعملوا تيار قومي ويوحدون يعني الناس عايشين في ذيل التاريخ والجغرافي في بيئة مثل هذا في تصور المتواضع طبعا صعب أنك تطلع تعمل تنوير قوي تعمل تأثير قوي فكيف إذا ربط العامل الأكبر في في اشكاليه هذه الامور هي الصراع الطائفي اللي موجود على الارض صراع السنه والشيعة صراع ال والصراع القبلي احنا عندنا اشكاليه ثانيه وهي اشكاليه تحالفات القبائل يعني احنا الان هذا قد ما ادري الان الوضع كيف بالضبط بالعراق ولكن هذا مثلا كلام وصل لمرحله قاتله في اليمن في مرحله من المراحل بل عبد العزيز بن سعود هو اصلا بنى دولته على أنقاف قبائل ثانية يعني لما لما ضرب آل شمر و ضرب ال بشال شمر شو كان اسمه اللي كانوا يحكمون آل رشيد هذولا؟ آه شريف حسين لا مش شريف حسين شريف حسين كانوا إشراف كانوا بمكة ولكن اللي كانوا آه. بال بنجد هذولا اللي كانوا آل رشيد اللي انقلب عليهم الدرعية آه جماعة الدرعية إيه آه هذا عبد العزيز لما كان كان كان اخته زوجته فانقلب على الرجال اجى واخته سربته للمخدعه وقتله وبعدين والناس قالوا قال هذه هذه مشكله عائليه وحليناها فالناس وبعدين لما لما انقلب على هذول اللي صنعهم هذول الناس اللي كانوا يسموهم اخواننا طاح الله المهم قصه طويله القبليه والطائفيه ما خرجت مننا اجا صدام حسين ما ما اجا الاحتلال الامريكي ما ما ما تحسن اي شيء الان انت لما لما فككت الجيش العراقي ولما جبت ال يعني كل من هب ودب وتحالفت مع ايران على اساس تسيطر على التيار المقاومه السني مثلا نفس الكلام والتيار المقاومه السني اللي شويه كان يغذى من ال من سوريا وشويه من ال من السعوديه بتياريه يعني تيار محمد بن مو محمد شو كان اسمه الثاني نايف سلمان سلمان بن عبد العزيز ونايف بن عبد العزيز حاشا اذا انت انت تتكلم عن اشكاليات كبيره احنا ما خرجنا منها واذا هذا هو الواقع وهذا هو المشهد هو السؤال كيف نخرج؟ السؤال هل لماذا يعني لم نخرج؟ لم نخرج لاننا لسنا عايشين الطور يعني عايشين الدوره مالتنا أكيد ما راح نخرج خلال هذا العقد أو العقدين اللي جايين هذا تصوري شخصي يعني هذا شبه مؤكد ولكن إذا هاي إذا لأنه هاي القوة الحاكمة برأيي ولماذا السؤال لماذا آه. لأنه أتت فرص كثيرة لكي لأن تتيح لنا الخروج من هذا الخانق الضيق أو الخانق القاتل أو التاريخ المرعب أو التاريخ القذر فكرا وثقافه واحداثا هذا التاريخ قادر هو دمر حياتنا ودمر كل شيء لكن اجت فرص كثيره مثلا اجت فرصه حتى الاستعمار الانجليزي والفرنسي كان فرصه صحيح هو ادى واذى الناس وقدم يعني بحث عن مصالحه لكن قدم شيء قدم قدم شيء مفيد فتح عيون الناس على حضاره على تطور خاصة بالعراق يعني وفي مصر والدول الاخرى، صحيح هو لكن وأجل الاحتلال الامريكي ايضا صحيح هو دور مصالحه، صحيح يعني نشر الطائفية وشجع لكن العله بينا احنا لانه ما نريد نتطور، احنا باقين بنفس الهاي يعني على قارة ادونيس عنده كلمة حلوة يقول احنا بحيرة جفت ها هم. وداخلها اسماك تاكل بعضها بعض <تصفيق> اي والله كلام <جفت>. <تصفيق> منتهي ولكن ولكن استاذنا استاذ منصور هناك في لما الواحد مثلا نتكلم عن الاستخدام او الاستغلال الفرص انا دائما اقول انه الفرص شو هي استاذنا انت ايش اللي يخليك تستغل الفرصه او لا؟ هو شغلتين الوعي والامكانيات انت قد لا. يكون عندك وعي ولكن ما عندك امكانيات وقد يكون عندك امكانيات ولكن ما يكون عندك وعي احنا الشعب العراقي انا اعتقد انه كان في امكانيات ولكن ما كان في وعي فما له ما له قيمه انه حتى لو تعادل الفرصه 20 مره ما لا بابي. ما بيجي ما لانه الوعي ما وصل لدرجه انها تستطيع ان تقرا المشهد وتصل ل... ل... ل... لشرائح واسعه بحيث انها تتجمع وتؤسس وتتبلور في كتلة سياسيه فعاله مؤثره على المشهد ما ما, ما حصل هذا الكلام ما حصل هذا الكلام قريبا م... مو شيء سهل ما راح يصير هذا الكلام قريب لانه ما الوعي لأنه لان احنا نرجع لابد ان نرجع لحقيقه الامور حتى ارجع القضية الاساسيه انه نقول ليش ما صارت هذا الشيء؟ هنا القضيه الكبيره هذا الوعي ليش ما ما حدث ولا الامكانيات ولا الحاجه انه عندما تراقب الان تجد انه الجميع امورهم عدله يعني يعني كثيرين رواتب جيده وصحيح هم يعني نوع من الاستياء والاحتجاج على الاوضاع لكن الاغلبيه ياخذون رواتب وعايشين بطريقه فاسده لكن ماشيه الامور بالنسبه لهم لماذا؟ لانه هنالك يعني مناخ واقتصاد ريعي وسلطه ريعيه حكم ريعي على الجميع وكل ما على الجميع انه فقط يقدمون يعني علائم الطاعه والولاء للقيادات الحاكمه سواء الميليشيات او القوى القبليه وال يعني الفئويه الموجوده عليهم ان يتبعون هاي الجماعات وانتهى الموضوع هذا ما راح يتغير مهما كان مهما حدث لماذا؟ لانه المجتمعات اذا ما تغيرت البنيه التحتيه على وجهه لان النظام يعني نظم علاقات الانتاج بين بين الجماعات والافراد اذا ما تغيرت ما راح ما راح يتغير شيء والا الان إحنا اللي لهذا السبب نرجع نشوف ان مجتمعاتنا ما زالت او شعوبنا ما زالت شعوب غير منتجه، شعوب استهلاكيه ورائية ولهذا السبب شوف هاي الشعوب يعني ما ممكن ان تتطور الغرب تطور لأنه تحولت الشعوب من شعوب شعوب متدينة ومتعصبة لدينها إلى شعوب متطورة لأنها انفتحت على العالم ودخلت عليها يعني صارت عملية تحديث مستمرة دخلت بعوامل ضغوطات اقتصادية وعمل واكتشافات جغرافية وصارت قضايا معقده فصار انه من غير المعقول ان يكون هنالك جماعات تكون هناك جماعات متحالفه مع بعضها في سبيل قضيه دينيه، لا انا اتحالف مع بعض حتى اسوي شركه تجاريه، حتى اسوي عمل، حتى انتج، حتى اصدر، حتى استورد يعني انت عندما تراقب كيف نشات بريطانيا تشوف انه بالقرن الخامس عشر والسادس عشر يعني يروحون ياخذون السكر مثلا اتذكر مصانع نسيج بدات مصانع نسيج بسيطه مصانع نسيج بانجلترا هاي مصانع نسيج تريد قطن قطن منين يجيبونه يجيبونه ممكن من كندا هذا القطن يودونه لافريقيا يصنعونه هناك ياخذون عبيد عبيد يبيعوهم بامريكا ولد عمليه دوره كامله حتى واحده من الصفقات اللي اشتركت بها ملكه انجلترا براس مال يعني راس مال الخاص وربحت ربح ممتاز بها. لا هذه العمليه ما تحتاج دين تحتاج نظام مختلف نظام سلطوي نظام تحكم مختلف تماما عن الدين هي هاي يعني تطورت الامور وصلت الى حد انه الدين اصبح عائق بالنسبه لتطور المجتمعات الغربيه. احن ما عندنا ما وصلنا لهي المرحلة. ايه هو هذا السبب ها؟ تفضل. لهذا السبب تشوف جماعتنا النخب الحاكمة المتدينة الدينية يعني هي دينية بشكل عام وسياسية هؤلاء لا, لا, لا يسمحون بوجود مجتمع منتج. لا هذا سؤال خطير لازم نشوف شنو العلة لأنه انتبهوا وعرفوا العلة، العلة او انه سلطتهم لا يمكن ان تستمر بوجود مجتمعات حقيقيه، مجتمعات حديثه، مجتمعات منتجه ومبدعه. هذا هذه المجتمعات هي آه, يعني آه, طلقه الرحمه في آه, آه, في مصالحهم ويعني آه, نفوذهم. نعم نعم نعم، كنت كنت يعني موضوع موضوع اللي إذا احنا تابعنا التسلسل ال الحدثي والزمني لأوروبا وقارناها ببلداننا، مثلا بأوروبا أوروبا بعد العصور الوسطى، بعد العصور الدينية ومحاكم التفتيش، احنا كنا نعرف أن الإقطاعية الكنيسة التي ولدت الإقطاعية هي اللي كانت المهيمنه، والاقطاعيه مع الوقت ولدت البرجوازيه، لان هناك اصبح هناك حاله صدام بين النخب الحاكمه والنخب الدينيه. نعم. والبرجوازيه هي اللي ولدت الراسماليه مثل ما لا يخفى عليك، لان البرجوازيه انتشرت وعندما اصبح لها اموال واصبح لها مصالح اصبحت تنتشر وتحتل وت وتعمل هذه ما وصلنا هذه هي الفكره لما احنا نقول احنا احنا عايشين مرحله ما بعد الحضيض، احنا يا دوب احنا الان تحس ان احنا الان لسه حتى ما وصلنا يعني ما لا ما ما, لا من عزم. عزم ما قبل الحضيض قصدك لا لا لا هو الفكره انه احنا لا زال يعني كثير من الآن في العراق على الاقل يعني تحس انه هو زمن قطاعي يعني هو الملا والسيد اللي بيحكم مع إيه؟ تداخل بسيط للبرجوازيه يعني تداخل ماكو ما دمروها حتى هاي كانت شوية موجوده دمروها اه يعني احنا لا زلنا ليش دمروها؟ هذا السؤال، ليش دمروها؟ لازم نعرف مين دمروها قصدك؟ هم دول يعني تتباول من من, من صار احتلال امريكا 2003 صار مشاريع اعمار وكذا وجت شركات عالميه كل هترد كل هترده ووقالوا إنه هيئة استثمار ومصالح وكل شو ما كنت. كل شو ما ليه؟ لأنه ليه؟ العراق مثل لبنان مثل اليمن مثل سوريا دولة آه في الخطوط الأمامية مش دولة حقيقية لإيران لا يعني يعني هو هنا القضية منو اللي يعني حتى أمريكا اكتشفت بأنه ها لا ناس ما يردون يعني شو سووا طبهم طب سورة خلي يطيعهم بإيران هم يعني حطهم باكل شعرهم لا ولكن أستاذ يعني إحنا الآن مثلا لو, لو شف شفنا الدور الإيراني مثلا بال بالمشهد الآن إيران مستفادة من العراق ومن سوريا ومن اليمن كأشباه دولة ومن لبنان كأشباه دولة مو كدولة لأن إذا صارت دولة حقيقية ما رح يتطول العملية وتأخذ استقلاليتها عن القرار الإيراني عن ال... إيه. آه. وهذه ايران ما تريده، فمن مصلحه ايران انها تغذي الميليشيات مو بس ايران ولا ماكو اي دوله تريده كيف؟ مو بس ايران ما تريده وماكو اي دوله <تصفيق> <تصفيق> بالمنطقه تريده. تريده اصلا ليش لا؟ لان الان لـ لـ لـ لـ من مصلحه الاردن والسعوديه ان ان الدوله العراقيه تستقل عن ايران اي بس ما يرجونها تصير قويه آه قويه لا لانها <تصفيق> تاريخه مو بال... جميل يعني. تاريخه مو جميل ولكن الان نعم مثلا لو احنا لقاء مع برنارد لويس المستشرق هذا اليهودي اللي كان مستشار بوش آه كان لقاء مع حلقتين على الحره ما يعني ما دورت عليه على ما لقيته يعني شفته قبل 12 سنه يعني 2005 هيك يعني من فتره طويله صار يعني فقال انه العراق آه ماكو دوله تحبه هاي <تصفيق> او منطقه العراق يقول انه العراق قوي معناتها كل من حوله ضعيف. لهذا الكل الكل يحاول ان يبقى هذا البلد ضعيف لانه قوته تصير على حسابه فلهذا السبب هذا قانون يعني وهؤلاء يقول بالمناسبه كلهم يعرفون هذه الحقيقه جيدا. هذا هو برنارد لويس بعد من اشهر المستشرقين يعني ما تمام. ولكن احنا ليش ليش بدنا عراق قوي؟ خليه يكون عراق ضعيف وعراق محترم. هنا المعضله نرجع للاسلام. تعال أمريكا. تعال نرجع للاسلام. <تصفيق> يعني هنا المصيبه. المصيبه انه اكو اكو يعني يعني انت بدل ما انت تسوي حركه تنوير وحركه تحديث وتبحث عن مستقبل جديد لشعوب المنطقه. وتخرج من القالب القديم ما الذي حدث؟ تلقى انه صار توجهنا نعو السلفيه انتشرت السلفيه انتشر التطرف من جهه ايران ولايه فقيه يعني تحولنا رجعنا لنظام الحكم الالهي انه الفقيه او اصبح هو يتبوأ من أنصب الله يعني على الخلق وايضا تلقى من جهه السنه تلقى له سلفية له إخوان هذا هذا مؤتباطان صارت يعني يعني هذا هاي الثنائية سيطرت على على المنطقة والشعوب المسلمة بأكملها هذا مؤتباطان صارت يعني أكو أكو أسس تاريخية وثقافية أكيد. أكيد ولكن لو لو إحنا مثلا لو لو حاولنا فقط نتخيل لو مثلا الآن الإيرانيين انقلب عليهم الغرب والشرق وصار صارت معجزه وان كان هذا كلام جدا خيالي يعني الان اذا اذا انشال ايد ايران من, من من على العراق هل هل راح يختلف الوضع برايك؟ ايران ما يعني ايران انا بتحليلي الشخصي ايران ما لها مستقبل يعني يعني أنا أتوقع ما تستمر هاي الحكم الديني ما راح يست... يستمر خمس سنوات. ما راح يستمر يعني هذا هو على مهما يعني هي دولة قوية وتعتبر دولة من أكبر الدول قوة ونفوذا في المنطقة. هي وتركيا والسعودية مثلا. لكن ما راح يستمر. يعني هي والحركة اللي صارت مع هذا شو يسمونه بن سلمان. الان بن سلمان اخر لحظه يلا بداوا يتفطنون جماعه السعوديه الى لأ لأ انه لعبه انه يطلعون من جو التطرف الديني وينطلقون الى الحداثه وينفتحون اكثر الان يلا وجدوا الحل، هذا الحل اللي هم يتحركون عليه حاليا من قبل بن سلمان وبداوا به من سنوات من سنتين تقريبا انه هو هذا راح يسقط إيران مو أنه المواجهة بالتطرف السني أو الداعشي أو الإخواني أو ال... هنا هو هذا لأن إيران لم يعني لم ينجح التطرف الأصولي يعني جماعة الفان الفاند دولة, دولة, دولة ما نجحوا إلا بوجود تطرف مضاد هو أكيد هذا هو تغذية التطرف أو تغذية الأصولية دائما يكون على تيارات نقيضه لها بالطرف الآخر يعني. و... اذكرك اذكرك اذكرك اتاتورك من اجل اتاتورك كانوا قبل حركه تركيا الفتاه وكانت كان العلمانيه موديل بالضبط موديل انتشر من 1910 بالعشرينات وصار موديل انتشر في كل المنطقه يعني الكل يفتخر وحتى الشباب قاموا يلبسون اخر اخر صيحات الازياء و الوقت حتى والدي ووالدك وأحف يعني اجدادنا نعم كانوا يفتخرون وامهاتنا وجداتنا وعماتنا وخالاتنا كانوا يلبسون اخر موديل ولا حجاب ولا اي شيء اكيد يعني خاصه بالمراكز المدن بس ما وصلت المراكز يعني الريف لانه ما لحقوا خطيئه 20 30 سنه لو مستمر كانت سهله شكل على كل حال الفكره وين؟ والله ضاعت السالفه يعني تذكرك على التطرف التطرف نعم. الموضوع فهو موديل انتشر مال العلمانيه وحسن الموضوع اللي صار شنو؟ انه طلعت 79 ايران ولايه الفقير الخميني واجه بعد ذلك مقابله جماعه بن لادن وصارت قضيه افغانستان وصار تحالف بن فيصل تحالف السادات و هاي آه مؤامره برجنسكي لا عندك فكره عنها. اكيد على أوكي. كل حال ها؟ نعم نعم اي اذا على هذا وحرقه وحرقنا حرقة حياتنا وإنت جابنا انا وانت وكلنا الان تجارنا بهاي البلدان اللي نعيشها. المناطقنا مرتاحين على كل حال اللي صار انه صار تطرف وتطرف رمضان وصار لعب بمصالح البشر والعباد. ودمرت المنطقه باكملها بغض النظر عنه بعض المناطق شويه سلمت يعني بس عموما المنطقه باكملها اصطبغت بالصبغه الدينيه المتطرفه المنغلقه هاي المنطقة هذا اللي صار هي كانت كانت اليه اليه الدفاع الذاتيه ضد التيارات اليساريه اللي اللي شلينا بها يعني ليه؟ يعني هذا هاي الاخوه ايه بالضبط يعني هذا السعوديه وغير السعوديه حتى البلدان العربيه اللي ما ما تبنت اليسار حاولت انها تضخ الاسلاميين في مواجهتهم ايوه هاي ضخت ولا الان ندفع الثمن بس انا اعتقد التوجه اللي تتجه على السعوديه هذا توجه راح يكون له تاثير كبير بالمستقبل لكن هم ما يعني عندي شكوك انهم مو مستوى مو مستوى ان يقودون قضيه من هذا يعني ما عندهم هذا الحجم الاستراتيجي المؤثر الذي يسمح ب بان يكونوا قاده لحركه تنوير او حركه تغيير باتجاه حقاتنا لا هم مجرد حكام قبليين ونفعيين ووصوليين يعني ما ما اعتقد بس يعني محمد بن سلمان ما ما ما عنده هذه النظره اللي عنده يمكن يكون محمد بن زايد لأن يعني محمد بن زايد يعني يشتغل لسنوات قدام يعني حتى هو قبل فتره طويله قبل كم سنه لما عمل حمله المليون انه يعني ياسسوا لمليون واحد مبرمج بحيث انه من الناس اللي قدمت في في البرامج التعليميه تبع الامارات فهو محمد بن زايد يشتغل على هذا الملف وهو عارف انه انه سلاح العصر هو التكنولوجيا، هو سلاح هذا الدين والديولوجيات وافكار هذا ما راح يوكل خبز، وانما الله عندك الله تكنولوجيا الله آه. وعشان هيك عنده صاروخ وعملوا صاروخ واطلقوا للفضاء وللمريخ ووصلوا لمرحله يعني جدا متقدمه مقارنه ببقيه الدول العربيه. ومحمد بن زايد عنده مشروع ومحمد بن سلمان هو فقط مجرد ضخ مال بالنسبه لمحمد بن زايد وهو ما يعني ماشيين تقريبا بنفس الاتجاه مع اختلافات طفيفه. ما اعتقد راح هاي مجرد اشكال تقنيه يحاولون يصرفوها ما راح تؤدي لا باقي هي مجتمعات نفعيه وريعيه وتعيش على ايش على يعني على على الشكل الخارجي للتقنيات وللحداثه والاتصارات في العالم لكن الجوهرين باقين ماكو اي تطور يعني يعني ما شفت انت من انتهم طلع يعني مفكر مثلا مفكر على وزن العلاقه بالحداثه والتنوير وقدم طروحات جديده ما موجود هذا الشيء على كل حال يعني الموضوع والله شيق جدا يعني احنا تحدثنا عن اشياء كثيره جدا وانا انا تعبنا كثير <تصفيق> وانا هم تعبت والله جوعان المعذره استاذ منصور وفرصه سعيده جدا وشكرا للاستضافه واتمنى اننا نستطيع نعيد مثل هذه الحوارات الشيقه لا اكيد, أكيد. اليوم تجربه يعني. نعم <تصفيق> اي تجربه بعد ذلك انا راح ابدا الان شويه مطمئن اكثر من السابق ممتاز. وشوي متمكن من ادوات التقنيه الموجوده عندي. جميل. فراح نرتب اشياء بشكل منظم اكثر. بحيث لا. يعني المشاهد او المتابع ونسوي اعلان. نعم. وبحيث ناخذ موضوع مثلا استضيفك او او انت تستضيف يعني واحد يستضيف الثاني ماكو مشكله. نعم ما لها علاقه انا او انت. نعم القصد احنا نجيب مثلا مجموعه من اسماء جيده. ويصير موضوع تركيز عليه بطريقه نافعه و... وشوية باختلاف عن الانسان. نعم اكيد شكرا واتمنى كل ما تعبنا. آه انا اشكرك جدا وسعيد جدا بهذه الفرصه وتشرفت. بالعكس انا كلش يعني تنورتني بافكار جديده ما كانت على بالي على الاطلاق <تصفيق> يعني. يلا مع السلامه تصبح على خير. وانت بالف خير وتحياتي مع السلامه. شكرا اصدقائي للجميع الان ونشوفكم بخير ومع السلامه